Ja saamide arpaisturgu teie kõrdesse silmudesse jõudnud teine tase. See on level 1. Iga nädalane podcast. Mina olen siis teen minuga mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tervist! Ja, Allan. Tere! Tõepoolest, te vaatate saadet numbriga 421. Meil on numbrid lõpuks ometi õiged. õiged. ta ei olnud üldse nii kaua. Noja, aga, mm. aga ikkagi. Mõne jaoks tundub see terve igavik? Uh, ma ütlen selle peale otsiga elu omale. <laughs> no. oh. Okay. <laughs> Ma ei tea, osadel võibolla on järjestus oluline, aga võttes loeb saada mitte number seal saates. Yeah. Mm -hmm. Nimi ei rikku meest ja podcasti. Yeah. Rikku podcasti. Mm. Tead meie saame rikkuda seda. Ja kuidas veel? <laughs> Järgmise episoodi number 666. Järgmine okay. huumor. Mm -hmm. uh, aga uh, kommentaarid eelmist episoodidel. YouTube'is Skudru ütles, et palun anna mulle 1 miljon GTA, siis ma panen su videod meeldivaks. A, et sa põhimõtteliselt ikkagi suutsid ära teha. Ma lõpuks. See, <laughs> äh, äh, äh, originaalis on see palun anna mulle 1 M ketas, siis ma panen su videod meeldivaks. Okay, siis ma nägin, okay. et sa olid mulle selle screenshoti saatnud, ja. Ja siis ma mõtlesin ka, et kui olet Sten, et mida sa tahad, ma ei räägi. <laughs> ma, ei, ma ei räägi laste, la, la, lapsi või? <laughs> <Kui laughs> et ainult... esimene Iks mõte oli ka see, et Anna mulle mingi, ma ei tea, mingi... Nii? üks ekstasi tabletti. Siis... <laughs> no jah, võis nagu mingi üks ketsi. Anna üks ketsi siis nagu ja, mingi... ja okay, süüü. Keda... See ei ole nii tähtis, et see sa... See oli sõige... Ma lasname släng on see? Mm -hmm. Ei, see on... See on... Lapsed. Mm -hmm. mm. Ei ole neid. Saan <laughs> on sama ajal, jah? Jaa. Liiguma kiirelt Discordi, Staino kus... Äh, äh, kus... Äh, Väga palju nagu suksid kommentaari ei olda, aga aga ketoniisium naeris Andri habeme üle. Mm -hmm. Jah, ma naeren ka. Aga selles mõttes see mul juba vaikselt hakkab kasvama. Et selles mõttes see mu... nädal. nadal. Elukahalsele juba ütles, et m, sa jääd näid juba vaikselt Andri moodi või? Ma olen, ma olen teil sinna. Mul on veel täpselt kuu aega aega kasvatada. Si siis kui sa enne siit ruumist ära läksid, siis ma arutasin emast tehniga, et, et sul ei raudselt siuke mingi erootiline on telefoni kõneaes ja siis kui elu kaastame seda nagu näki siis kohe skipimata. A ah, räägime räägime pigem nagu äh, majapidamise asjadest ja. Kas see on kui petsu asjad, mis Kas sa paperit pitsupaberit ossi kasutad praegu? Kõla <laughs> kas sa vee arve ikka panid kirja vee, Kas nagu vee vee Mhm. Ma selles mõttes ei tule selle teemaga kaasa, kuna ma elukaaslane küsis ükskord selle kohta, et mida te seal podcastis räägite, et miks inimesed küsivad, et sa on nii palju mingi pornostaseks et Mida sa siis veel minust oled rääkinud ei, ma ei räägi rohkem Võime kinnitada siin, et Andri elukaaslase kohta ei ole midagi paha Vähemalt ei mäleta küll, et sa oleks midagi väga detailselt siin avalikust on. Minust ei ole üldse temast väga midagi sa oled maini... mängude kontekstis sa... väljas poolt rääkinud. Ja sa oled Jaa. rääkinud, et sa mängid tema ka videomänga. Jaa. Jaa. see on nagu pain, üle. Aga kõik minu enda kohta. Porno on kõik sinu see luukere kapis. Porno e kõik folderis. Mm -hmm. ei, ei ole luukere kapis selles mõttes, et jah, desktopil on ja, ja <laughs> kunagi paroolial ka. Kunagi äh, koolis äh, räägiti, et äh, kellegil oli äh, sõber, kes äh, hoidis enda pornad kuskil folderi, see folderi nimi oli mina kelgutamas äh, mul oli äh, test, ei tegelikult mydokument oli kaust joonistamiseks ja siis ma olin sealt äh, võtnud välja erinevaid suksed, äh, screenshot äh, kehakumerustest mida ma tahaks joonistada Aa, mm. Joonistami seks. Yeah. see oli mm. siit poolita mm. <laughs> <laughs> Ja siis Discordis, oot, oot, kes need kasutad olid. Äh, Mikki oli üks ja, ja siis teine oli äh, härrasmees. Ma eeldan, et härrasmees ma eeldasin praegu väga palju, Vainz, kes äh, soovisid õnne äh, mulle isiklikult. Äh, sellepärast, et äh, siin äh, vahepeal ühe saate vahel on äh, juhtunud asju. Minu elus äh, jõudsin suure tee tähiseni. Uh, mille nii ma arvasin, et ma ei jõua uh, tegin Resident Evil 4 läbi palju õnne palju õnne <laughs> ka minu poolt sellel märgiliselt <laughs> sõnmusel mis, mis, mis see kuhu peab olid minna seda läbi säid? <laughs> 21 sõpril <laughs> tegelikult ma tegin Resident Evil 4 tegin enne läbi aga vahepeal sain isaks ja. Mm -hmm. palju õnne ja nüüd on, nüüd on elu näissugune ma olen hästi väsinud kogu aeg mm -hmm. Yeah. Nüüd sa ei vaheta enam enda trusikud või nüüd, nüüd sa vahetad lapse mähkmeid. Oible! Oi, kuidas veel? Ja Resident Evil isaatel Kule aga yeah. nüüd on sul hea ju Resident Evil 2 ette võtta ja Nüüd mähkmeid ei lähe mul jalga nii <laughs> Seal peaks nagu mähkima võtta, mingi viis erinevat no. kokku Use your imagination <laughs> <laughs> Okei okay. Pane Heake mitu kokku mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Aga võt sellised olid kommentaarid neid... e ei ei okay. mis kontrollis on täpselt mm. enne saate algust jätke neid ikka igale poole podcastetlevel1.ee kus sel nädalal ei olnud Discord, YouTube, Facebook Twitter kui te soovite mis põlt Twitterist äh, teha üldse? see? mida ma aegajalt panen sinna mingid meie määkime okay. vaata, vaata mis me viimasti panin Laigi, Pak... ja, laigin minu postitusi laigin inimesiga Mm -hmm. nagu Allan ja Lauri <laughs> ja siis äh, Jessica Nigria ei, seda me ei ole mm -hmm. ah, me jagasin, äh, 26 april Tanel Tatteri äh, keskekriis Max 3000 Turbo nakatasin oma võsukas, et ka vanakooli Nintendo usku ja siis ta neid äh, Game and Watchi konsoole Üks mm -hmm. on Mario ja teine selda okay, okay. see on he hea ost see on laheta see, see asjad usku on mm -hmm. Mm -hmm. Anyway, äh, räägime ka videomängudest. Ma, räägime. Ma olen siin kogunud paari nädalaga sellise enam-vähem äh, tagasiöötliku nimekirja. No päris pikk on, see ütleks nii. Ja no Resident Evil 4 remake tegelikult see on juba enne seda aega. Mm -hmm. äh, ja, ja osad nendest mängudest on nii sellise väiksema väiksema testimisperioodiga. Mina küsiks kohe Street Fighter 6 demo. Jah. See on Street Fighter. Aga, aga seal on number 6 järgi. Kas ta näeb parem välja kui viis? Tegelikult ta te näeb väga tuus välja. Ma, ma ei mäleta enam viitama. Kunagi mängisin seda päris, päris tagasi. Viis kuidagi tuli ja läks. See mängud oli ikkagi Street Fighter 5 turniiri tegime, mm -hmm. sellepärast mul on nii mõnedki Street Fighter 5 mängud kodus <laughs> PlayStation 4 peal, ka see esimesele kohale on mõeldud Collector edition, mis jõudis mingi kuuega peale mängu tööd kohale mm -hmm. <laughs> Selle oli Collector edition ka lausa ja, see, mm -hmm. või ota, oli Street ja ah, see oli see, kus me asendasime selle karikaga te me tegelikult ei olnud üldse kindel, et see jõuab. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. ja siis ma asendasin karikaga. Ja, ja, ja. Aga see karikas oli ma arvan isegi lahedam, sest et seda kollektorise dissionit saad osta paast. Mm -hmm. Tõsi, tõsi on. Igades Street Fighter 6. Äh, kena tore kaklusmäng äh, PlayStation 5-al proovisin, seal sai äh, teha natuke sellist klassikalist kakelungi Äh, siip, Siipiu vastu. Seal on mingi story-laadne teema ka, mida ma ei jõudnud katsetada. Seal mingi saad tegelast luua ja, ja mingit loll teha ja midagi no Street Fighter tegi Capcom, eks? Jah, Street mm -hmm. Fighterit tegi Capcom Temas oli kaks tegelast, oli see Luke ja siis Riu. Ja Kämitean, siis Capcom, Capcom on aru saanud, et riud enam muud moodi ei saa teha, kui ta on selline. Üli maskuliinne. Habemega. Ah, Habemega. Aga ta vist on ka juba nagu vanaks jäämise. Ja. Mm. No, mis seal on? 35 aastat on ta juba... <laughs> 35 või? Midagi siukest vist on see Street Fighter. Ja? Street Fighter. Äh... Aga ma arvan, et ta esimeses osas ei olnud ühe aastane. <laughs> ei, kindlasti mitte. Juba seal ta oli siuke... Ei, ta oli lihtsalt äh... Street Fighter. Täishealine mees. 87 tuli Arcade' esimene osa. Mm. Et on mõni, jah? Või sõnaga suur kokluses mängude ekspert ei ole aga mulle meeldis üks asi, mis mulle meeldis, seal on hästi palju mingid erinevaid meetreid ja siis üks, üks nendest meetritest on äh, mingi selline et see laed selle täis mingit moodi ja siis äh, saad teha kas mingi rünnaku või saad teha kaitsemanööri ja siis kui mõlemal on, siis on nagu hästi lahe selline äh, noh Äh, kassihiire mängid, kes esimesena ja, ja, ja kuidas vastane vastab, et kui sina võtad selle nagu, versiooni, et sa ründad siis äh, teine saab sama meetrit kaitseks kasutada, aga saab ka kasutada vasturünnakuks. rünnakaks ja siis kes esimesena, ma mäleta, kuidas see täpselt oli, kui üks nendest nagu lööb läbi saalt See on... Et see on nagu põhimõtteliselt nagu kunagi need Mortal Kombat turniirikus sul on x või teis ja siis mõlemad vajutavad korra. Ja, ja. <laughs> see oli vist rohkem nagu see Injustice vaata, kus oli mingi süsteem et mingi kihlveo süsteem seal vahepeale siis mingi süsteemi Ai, ja, ja, järgi ja, keegi hilja. võitis mm -hmm. Mm -hmm. need on need ähm, mingi kaadrite lugemisoskused ja see on nagu mingisugune Ai, see on mingi totaalne meta, kus nagu mingi kus mm -hmm. lähed nii sügavale mm -hmm. siis see ei ole enam lõbus Minu ajaks on kaklusmängude mängimine täpselt nii lõbus et sa mängid seda niimoodi, et sa ei mõtle selle peale, et nüüd teen selle kombo sellel hetkel purustan tüübi kaitse või sa lihtsalt üritad teisele meele mm. lõuga anda. Street, Street Fighter 6 on see, kas see hästi lihtne selle pärast, et see on mingi kolm erinevat seda kontrollskeemi. Üks on nagu see klassikaline, siis see on mingi moderne ja siis on see äh, lihtne ühe nuppu kombo. Mm -hmm. Et klõpsid seda ja siis on kõik mm -hmm. timmis. Ma seal Mortal Kombatis juba olid ka need vajutada alla kolm korda ruutu ja siis teeb mingisuguse mm -hmm. kombo sisse. Mm -hmm. Mm -hmm. Suht suht. Teha. Mm -hmm. Ütleme niimoodi, et Mortal Kombat 11 on minu viimaseid äh, äh, kaklusmänge, mis ma reigelt, reigelt meeldis, sest oli üsna lihtne. Mm -hmm. Ja mängisin seda seeret loo pärast. Et see oli juust. On okay. võtta äh, Street Fighter 6 tuleb millelgi suvel minu õnest välja. Suvel oli, See äh... oli juunis. Kuskil juunis, vaatame kohe üle ka. See on... 26 april? Teine juuni. Kus, kast, miks ta 26 april näite mulle? Ei Kus sa teisest juunis näite? Ah, miks ta nad no, ei ole seda ära vahetanud? Ja, teine juuni. Jätkame tuli see teemaga Redfall. Holy hell! On, it's näesti? It's deadfall. It's... Gross. Rääkige mulle natuke millega üldse tegemist peaks olema siis on tegemist. peaks olema avatud maailma üksikisiku vaates tulistamismänguga, mis on mõeldud nii ühele kui nelja, üks kuni neli mängijat. Tal peaks olema üksikmängu kampaania. looter shooter mehaanikad. Ja Vampiirid. Vampiirid ja mingi, mingi lugu, mm -hmm. mis absoluutselt ei kõneta, või nagu lihtsalt pain skip juba peale esimest va va vaheklippi. Ja see... Ja see selle arendaja on Arcane Austin. See on siis usa, USA poolne Arcane. Siis. Arcane siis see studio, kes on teinud ja Bray ja just Tehtgruppi. Nii et lootused olid kõrgel Redfall pidi olema üks nendest kahest mängust, mis selle aastal toob on... Microsofti jaoks, kas tulest välja, sellepärast, pärast, et neil ei ole väga palju mänge, ekskusiiv news, news for you, mm -hmm. ma arvan, et see loobib neid, kas neid sinna tulla rohkem Red Redfall väga, väga palju kaikat kas kodaratesse praegu ja, sest mitte mm -hmm. keegi ole sellega väga rahul nagu mingid teatud arvustused on positiivse vaibiga. Ma arvan, et need inimesed on arvuti peal mänginud, mm -hmm. sest seal on see vahe ka, et me oleme vist varasemalt ka rääkinud sellest, et konsooliportu ja on 30 fps praegult. Mm -hmm. Mis minu hinnangul hetkel, ma ei tea, kas see on küll õige termina, aga tundub, et see frame pacing ei ole päris paigas. Ja kohe kindlasti on ka see nii-öelda puldi input latency on täiesti perises omadega. Ja et siis Microsoft levitab ja Game pääs siis saab kätte. Jah. No ta on jah, selles Microsoft Studio mm -hmm. nüüd looming on see. Need all, et... Aga ma küsin siis sellega, et mis te ei onnite? Saate see ju tasuta mängida. See on teenus, see ei ole tasuta. See, jah, see on teenus. lisalt see võib olla, kuidas kui suur hype selle üle on olnud. Mm, aga positiivse asja, ma vahel ütlen kiirjalt, et see mäng näeb okei välja. Mm, see stiil nagu, on tuus. Te, te ütlete, et hype on suur on minust on see kui ringiga mööda läinud. Ma mõtlen, no. Microsoft nagu Twitteris, YouTube'is oma videote ja nendega on nagu üritanud sellest on nagu nii palju räägitud, et sest mängust, et teatud kohtse seal on hype suur olnud. jah. Okay. Mm -hmm aga see ei, koha kindlasti ei ole mingit haipi väärt. Ja. Ma mõtlen, et nagu selles suhtes, et ma antsin selle mängule täpselt pool tundi võimalust, et nagu mingist ka osast, et ta nagu võiks mulle meeldida, aga praeguses seisusse mängu absoluutselt ei meeldi mulle. Kui, ma... seda, kui seda oleks nagu hea mängida, kui see kontroll oleks Kui nagu kontroll mm, täpne precise, siis mm -hmm. oleks nagu päris mõnus, sellepärast, et ma käisin see ringi. Shotguniga plästasin mingi tüüpe, see oli, see oli hea fiiliga. Jah, aga see täpselt oligi et shotguniga oli lõpus püsteliga not so. Ja. See. võttis aega, et kellelegi pihta saada ja siis see, et seal no, et, oh, meil on siin 30 fps 4k mm -hmm. rõve, rõve on mängida okay. ütleme üd niimoodi, et see on see mäng kus ma valiks kasvi 720p resolutsiooni aga peasid saaks nagu frame frameridi normaalseks et Aga no, üleüldiselt ütleme, et see gunplay, ma kardan, et see frame ratei osa ei teeks seda paremaks, et see gunplay ise on kuidagi väga, väga kef seal. Et, mm -hmm. Ma ei tea, mõtlen, et ma nagu tahaks leida veel peale selle graafika, mis on nagu võiks positiivne olla, aga, aga... võibolla see maailma on tuus, veits. Jaa, ja. mõtlen selle peale, kui ta on... 4K soolil, mis jookseb 30 kaadrit sekundis, mm -hmm. aga graafiliselt näeb okei välja, siis seal ju ongi see kalapeidus. Mm -hmm. Mis kala? Mis kala? No, nagu lihtsalt võtus? halvasti optimiseeritud. Ja Ai, seda nagu... kindlasti, sest ta isegi vähemalt nii palju, kui ma mingi paar tagasi neid suuri Xboxi ambassadore kuulasin, kes said seda nii-öelda... Nii-öelda ambassadörile mõeldud peetat mängida. Nemad said seda aruti peal mängida mm. ja päris võimsa aruti peal. Mm. Ja seal vist oli ka üsna problemaatiline, see, et isegi vist äh, 1440 PS väga 60 FPS vist kõigis kohtades kätte ei saanud okay. aga on ta siis nagu graafiliselt midagi nii? Ei. Ei. Okay. Ei. Ta on, ei ta on selles suhtes ta näeb, ta näeb mm. pigem eelmise generatsiooni mäng üsna välja no. tal ta ei ole nagu seda mingit erilist siukest äh, artworki selle mängu, mängu. Või võib on võibolla juba... veits või. No, see on nende stiil see on nagu Arkeen, selle Aga eh, ta ei ole mm. nagu mitte midagi siukest super ägedat. Et... Okay. ja pluss see, et mul nagu jätkuvalt on kuidagi tunne, et Või, no, mulle algus peal on jäänud nagu mulja, et see pigem on siuke Microsofti kurreeritud mäng, mis peab nüüd Arcane'i ajalt välja tulema et see ei tundu just see mäng, mida nad ise väga on tahtnud teha mm. sest Teea, nagu need on, need on alati mingid oletused, <kül> mm -hmm. siis kui mäng tuleb sit välja siis mõtled, et okei, okay, tegelikult nad ei tahtnud nemad, teha, aga... tahtnud, ei, nemad ei tahtnud, nemad ei li lihtsalt selles suhtes, et kui sa mõtled et kui Xbox ju või Microsoft nad ära ostis, et siis ju üleüldiselt nagu ma ei tea, reerile oli ka mingi väga kummaline see projekt käsil, see, mis oli see VR -valda. Mm, võib olla. Ja. Mis tegelikult konseptsioon tundus tuus, aga see vist sai ju ka känsli. Ei, seda no, ma ei tea, minu nad pole rääkinud sellest lihtsalt. Mm -hmm. Ei, ei, ei ole saanud, see on ikkagi siin Xboxi lähel olemas. Kui mm, okay. siis nad töötavad selle kallal. Mm -hmm. see, see on selline nii äna. Ei, mõte, et see, jah, või, no, nagu sina võtled, et see, jah, see võib oletus olla, aga lihtsalt siuke, no, tal ei ole nagu seda siukest head nagu vibe ei ole sellel mängul küljas, et süke väga nagu pasakast välja imetud konseptsioon on selle minu ajaks yeah, et, ja oleks, ma arvan, et kui ta oleks nagu läbi ja lõhki süke, Far Cry stiilis mäng olnud üksik isiku vaatas, üksik kampaania yeah, ja, ja, aga see, see, et see nagu otseselt eeldaks seda, et sa nagu sõpradega peaks mängima, See mm -hmm. on nagu ja. väga ikkagi siuke nagu tiimi põhine. Ja, ja seal on mingis kiltriis, on mingid ja. asjad, et sa saad äh, tiimi kaaslastele mingid boonuseid mm -hmm. ja, ja sa ei saa mängu pausile panna, sellepärast ja. et see on lihtsalt äh, sest te, kui sa mängid teistega koos siis sa ei saa mängu pausile panna. Okay, okay. Äh, Aga see nagu põhimõtteliselt mingis kontekstis, kui sa mõtled et see võiks nagu üksinda mängitev mängu olla, siis see eeldaks lugu Mis motiveeriks üksinda mängima. Mm -hmm. ja seda seal vist väga ei, ma ei, tea, ma ei suutnud küll midagi. Seal on mingid vahegi mis räägijad mingit lugu. Ja, midagi nad üritavad selletada. Ja. Okay. ja see on nii tühine, et kedagi ei uvitama. Ma, mm. ma, ma vähemalt meid ei juita, mm. võib-olla kedagi uvitama, aga <laughs> üldiselt see on ja. pigem nagu tekitab äh, hirm, mis nad. Teised Xboxi eksklusiivmängud siis endast hakkavad välja minüüdes, kujutuma. Minüüdes liikumine üllatavalt pask. Ah, nagu jaa, kuidas on võimalik? See, see oli täpselt asja? siire UI oli sulle pandud sinna, aga siis ta oli kuidagi nagu selle autoheimiga mis või kohta paika ja endast. Ja no, seda... sul ongi nagu põhimõtteliselt on kursor, mm -hmm. siis sa vajutab puldi peal noolt või seda analog kangi ja ta kuidagi nagu hüppab sinna selle õige nupu peale. Oot, nagu Menüüd aastal mm -hmm. 2023, mm -hmm. ei, nagu, ma mingisuguste mängude puhul olen ka täheldanud seda, et see lihtsalt paneid menüüdega nii jõhkelt mööda yeah. ja siis nagu, sul on nii palju näiteid, mida teha, et sa peaa midagi uut välja mõtlema, tee midagi, mis töötab, mm -hmm. sul on näiteid olemas, miks sa nagu... Sa, sa ei pea nagu väga stili... Stili... Stiliseerima, ja stiliseerima seda menüüd ka selles osas, et kedagi nagu nii kotis, milline mm -hmm. see menüü välja näeb. Kui sa tahad nagu, midagi uut teha, siis tee mingi uuenduslik laadimisakna animatsioon. Mm -hmm. Kõik, see pole rohkem vaja teha, tegele mänguga. Yeah. Aga me nüüdele on seal üllatavalt palju rõhku pandud. Okay. Et seda mm -hmm. Disaini on sinna ikka üritatud tekitada. Mm -hmm. Veider mäng, aga mina mängin natuke kindlasti edasi. Ma, Ma praegu ei mängi. Ma, mul on tunne, et äh, see on asi, mida peab natuke rohkem avastama. Miks? See on Õ, nii halb. See, okay. sten, sten, sten sihi peale sinna kandida, et see on nii sitt mäng, et ta peab seda lihtsalt mängima. Võibolla yeah, on hetk, hea. Ei, talle mm -hmm. mingi hetk hakkab see meeldima. Ma tean, et ta hakkab see mängi meeldima. <laughs> uh, lihtsalt sellepärast, et ta on nagu, nii tuimaks tambitud selle. <laughs> Ma olen kindel, et kui seda nagu kui me mängiks koos seda, kui see oleks 60 FPS, siis mm -hmm. ohib lähe, oleks nagu fun. Jah, yeah, võib-olla siis tõesti. lõpuks siis, et Sten jõuab punkti, kus ta mängib seda eda, siis et sellepärast, ma olen seda juba, juba nii palju mänginud. Mm -hmm. Et ma juba lõpetaks siis ka selle. Ja. Mm -hmm. ja. Ma tahaks uskuda, et no, kuna juttu oli ka Arkeini poolt vähemalt, et nad plaanivad ikkagi seda 60 FPS ka sinna mingi hetk lisada. see on see, see, mis... Äh... No, et see, kuidas nad äh, mingi viimasel hetkel ütlesid, et kulge, launch ei jõua, <laughs> see on natuke piinlik. Et ma oot, ootan selle ära, praegu sai installi, aga õneks no, õnneks interneti ühendus on kiire saab uuest alla lasida. Okei, okei. et see paar tundi ootamist äkki kannatab ära. Noh, võibolla võib kannatab. Ja. või siis on jälle siuke, et inimene ei pea tegelikult kannatama. Mhm. Eriti meidumi puhul, mis on mõeldud lõputsemiseks? Jah. Et selle allelaadimisprotsess kui ka mängimisprotsessi peab olema kannatus sinu ajaks. Ja siis eriti veel olukorras, kus sa oled sellest raha maksnud? Jah, seal te, nii-öelda teenusest, et seda mõtlen mm -hmm. ausalt, et see on hea, et see, see mäng on gamepassis, et sa saad seda teenuse kaudu proovida Aga seda muidu ostan ka võimalik ja ikka jaa. Seda... 70 eurot Ah? Steamis. Mm. Vaata, kui oleks Steam, et Tata Peisse palju inimesi seda mängib Steamis. Kõrge player count viis. <laughs> no, vaatame. Trrn, trrn, trrn, trrn. See oli kindlasti seal ees olemas, aga, aga ma skippisin. Mis meil siin on? Praegu mängivad 3548 seda 30, on päris lukit... palju mingi pisaraga emotion. emotion on seal ka juures <susur> jah need on siis need inimesed, kes on seda ostnud steemi kaudu või nad on või saavad ka ala lisata näiteks gamepassi selle, läbi gamepassi selle steemi nii käivitamise Kinevast, ei tööta ei, nii. see vist jah, nii ei tööta see on ikkagi need, kes on ostnud selle okei okay. no, siis ei olegi ju kõige nutusem seis on kindlasti, kindlasti ja, meil on siin lahiajaloost äärmiselt fantastiline mäng nagu Pablons Fall on kindlasti üks nendest oh, ja. mängudest mis on hea näide kuidas ka siuke imepärane stuudio nagu Platinum Games suudab mm. sitta teha Ripp, mm. Ripperino! Uh, räägime natukene parematest mängudest. Uh, fast RMX. Uh -huh. See oli nüüd siis uh, kusest oli? Eilmine nädal või? Uh, Nintendo Game Trials siis. Jah, Vist eelmise nädala lõpust algas. Yeah. Praegu Kui nii praegu see vist käib veel... No vähemalt siis kui saada välja tuleb, yeah. siis ta on läbi. Si siis ta on läbi. Mm -hmm. Sorry. Yeah. Uh, tegemist on siis... Uh, Mis ta nüüd on? Ei. Ta on. Hästi palju on Nintendo fännid küsinud, et kus on uus F-Zero mm -hmm. Playstationi omanikud teavad seda kui Wipeout. Ja ma just mõtlen, et on see Playstationi peal oli sarnane mäng. Vipeout on Et on Vipeouti ja F-Zero siis koopia. Või... Ja üks tändest. Võidlusõidumäng ja. Võidlusõidumäng võidlusõidumäng sellistel mäng sellistel tulevikus. Fut futuristlike e. radadel lendavate ujobinatega või no, võtta, on mis teist, mingi Nimetakse mingi magnet sõidukiteks, sest umbes on see magnet rada, kus sa mm. pead no, on kaupärase. Just me stiilis midagi siukest, et mm. äh, ütleme niimoodi, et äärmiselt lõbus on, äh, poleks isegi osanud arvata, et ta nagu nii lõbus on, et mulle vaipaut on nagu veitsmeeldinud, aga ta ei ole samas kunagi nagu tekitanud seda tohtaks sinna väga palju aega panustada. Wipe kõige suurem pluss on alati olnud soundtrack. Mm. Ja, jah, võimalik. Fast äh, RMXis on pigem siuke, äh, tänapäeva noortele suunitletud äh, heliriba. Ah, istugu siuke, sisse. Siuke, topstepi lihtsaks. Tik Toki laulud? Ei, seda ei ole. Et on, ma ei tea, kas siis TikTok oli veel. 2017 ilmuse mäng. Ta on ühe sõnaga, on üks, ei, vist üks, üks vist suht launchi mängudest switchil. Vist oli küll, ja. Et, et, Igastas mulle see rajal nii palju meeldest ma otsustasin, et ma ostan ta miinus 50% -iga. Et siis oli ta vist 99-99. Kümpsel, jah. ja. See oli täitsa, täitsa ja. mõnus, jah. Selline hästi, hästi hea, lihtne, hästi hoomatav. Stan aitas ka mind, sest ma otsustasin sellel kõige olulisemal hetkel panna Skiptis. <laughs> Tutorial. <laughs> Tutorial. <laughs> et siis ei saanud aru, kuidas mängima väga. Ma, ma, ma ei osanud puustida seal <laughs> tükka aega. Aga ta on täpselt selline mäng, et äh, sa... Võtad switchi kätte ja teed selle ühe siis äh, championshipi läbi. Ehk siis on koosneb kolmest sõidust. Teed selle ära, paned mängu kinni ja lähed elu ka edasi. Ja mm -hmm. siis mõni päeva võtad uuesti. See on selline äh, väikeste omsudega siis mm -hmm. mängitav mäng. Mm -hmm, mm -hmm. Ja ta on jah, lõbus, lihtne ja lõbus. Lihtne ja lõbus. Mm -hmm. Rääkides väikestest ampsudest, siis äh, Nintendo Switchi peal jätkates, mina olen mänginud äh, sellist asja nagu Dance Wars 1 plus 2 Reboot Camp. Noh, nii. Mis on siis? Äh, mis on remake, remaster? M Ta on pigemist? Ikkagi riimeik ikk. Mm, Jah. Sest... Riimester eeldakse, eeldakse, eeldakse, eeldakse, eeldakse pixel graafika oleks siin alla Mida nad oleks see nüüd võinud teha mm -hmm. tegelikult. Te see tegelikult? See on ühesõnaga selline strateegiline taktika mäng, kus juhid enda armeeüksuseid mööda pisikest karti ja, ja vaatad, et, et kõik need. Erinevad, erinevad üksused klapiksid vastaste omadega, ehk siis tähendab, et teeksid nendele võimalikult palju halba viga. Lisaks siis enda üksuste tüüpidele jälgit seda, et millisel, millisel alal sa võitluses asud, et näiteks kui vastane on linna see sina oled kuskil põlla peal, siis vastasel on ma ei tea, mingi tunduvalt tugevam kaitse kui sinul. Mm -hmm. Ja siis, Mis on ka ja, ja siis vahetate natukene vahetate kuule ja ja, ja ja nii ongi. Kas ta oma olemuselt on pigem raske mäng? Ta on pisut keeruline. Mm -hmm. Ma ei ütleks, et ta nagu meeletult raske on, aga, aga noh Natuke rohkem tekib sellist tunnet, et, et ei õnnestu, et ütleme, võtame võrdluseks siin Fire Emblemid, mm -hmm. siis seal, seal on kuidagi, sa, sa saad aru. Ja, ja, ja seal on nagu need võitused 1 vs 1, et siin on sul äh, ekraanil kujutatud mingit. Äh, No, võitlustajal on mingi, ma ei tea, viis tanki sul, mm -hmm. selle, selle väikse kaardi peal juhi ei tühta on mingi viis tanki siis kolm ei minema ja siis sa vaatad, ah, blääd, et nagu kogu aeg on peksa, mm -hmm. siis tekib selline kaotuse tunne veids ah, okay. aga siis lõpuks saad aru, et, et hästi paljud sellised strateegilised võtted käivadki niimoodi, et sa oferdad mingid üksuseid ja, ja, ja lood endale olukorrad kus on võimalik tagantulevate lüksustel plats tühjaks teha. Kas seal, kuidas ma siis küsin, kas tal on nagu veidi seda Fire Emblemi stiilis seda ka, et vaata Fire Emblemis ju näitas, et mis unit on nagu teise vastu hea, no et näiteks vaata seal viimases oli, oli just et yeah, mõrg on kirve on, vastu. Yeah, ja... on menüüs, nagu need üksused olemas mm -hmm. siis saad igal pool haverida peal ütled, okay. tead, ja et... siis saadki sellele vastavalt teha ka selle valiku, kelle sa järgmisele misioonile kaasa võtad et sul on siis nagu teada juba oh, mis... ei. see nii ma, noh, ma olen esimese osa lugu teinud, mm -hmm. et seal on alati nagu need üksused ette määratud mm -hmm. või siis sul on kaardi peal tehas kus sa saad uusi üksuseid luua okay. et kui sa vallutad uh -huh. mingid mingeid enda üksust alla, siis saad mingid punkte juurde ja siis nende punktidest lood uusi üksuseid juurde okay. et, sealt esimesel korral ka muidugi mu mäng venis selle pärast et ma ei pööranud ka tähelepanu täpselt samamoodi jätsin lugemata teatud asjad et mis on mille vastu hea ja siis ma tegin endale hästi palju mingi õhutõrja üksus aga kõik lennukid olid maha lastud juba ja siis mul ei olnud mitte midagi teha nendega vist, sõitsime mööda kaart ja ringi mm. aga lõppkokku ma sain nad ära kasutada niimoodi, et lõksin nad kuskile ette ära ja siis mm -hmm. tehti plats võit tühjaks Ja okay. tõmbasid tulenda peale mm -hmm. aga pikas perspektiivis mul on selline tunne et see mäng muutub natuke liiga ühe ülballiseks mm -hmm. kas sul Ta oli selle Game Boy Advance'i peale, eks? Jah. Kas, ja, kas sa selle peal mängisid ka seda oma ajal? Ei, ma väga tahtsin. Mm -hmm. Mänetan üks nendes mängudest, mida ma väga tahtsin mängida. Okay, eks ek, siis ta pigem on ikkagi, siis suunitlus on selle poole, et kui sul varasemalt sellega on nagu hea mälestus on, et siis ta vist toimiks paremini? Mm, võib olla. Mul on selline tunne, et nagu see praegune visuaalne stiil ka ei ole just kõige kõige siis. Meeldivam. Ah, meeldivam okay. või, nagu sellest, ta ei ole kõige hullam kohe kindlasti. Mm -hmm. Ta on nagu okei, okay, aga... Sõike veits mobiilimängu. Aga... Ta on veits veits nagu cheap. Mm -hmm. Veits odava mulliga. Okay. Aga noh, ajab asja ära. Mm -hmm. ain ai, nagu, et hea vahel juppikaupa teha täpselt samamoodi. Andri! Ja. Räägi ka juppikaupa mängudest, nagu Tartu Game ja mängudest. Ma vaatsin et Discordis, millel jagati neid ähm, kokkuvõtted sellest, ja siis mm -hmm. ma võtsin sealt top kolm mängud lahti. Ees, on sul see kuskil kuskilt silmes? Need olid ka nimed. Mm -hmm. Muidu ma Vaat, hakkan vaatsin. neid kirjeldama, ja siis on nagu nõmedes olukorras. Igal juhul ma saan. See on nii, see või, et... strategiamäng, kus sa jooksed mingi tegelasega ringi. Jah, aga ja selles mõttes, et äh, Game ei võitnud mäng mul üldse ei meeldinud. Okay. See oli minu mõelest. Äh, kui ma teaksin, kus äh, Tegelikult on, Facebookis äkki saksa artikel või nagu ta vist jagas Facebookis seda võime võtta nii seda, mis on tema. Kõik, kõik on kadunud. Kas sa kurid vaata. Midagi ei salvestada. Saame lihtsalt, siis... lihtsalt ühte kohta mm -hmm. Twitteris. Just. <laughs> Või, kuigi äh. rääkides Twitteris, siis vahepeal kui Andri otsib siis Twitter on reegelt alla käinud, sest mille jaoks mul on vaja seda? For you! Ei, sest sealt saab head lausti. Ei saa. Ei saa. Saab jumala head pläusti. Ei. Ma, Ma millegi pärast pean sealt enda jälgitavate inimeste tweet lugema. Nüüd. No, miks seal followerite follow all ei ole? See on hea küsimus seda küsi selle elam muskiga okay, okay. et millegi pärast sinu tweedid ilmuvad mulle for you alla okay. no, aga need on tead? sulle juhu Ja ei kus need, <laughs> yeah. on, need nii on nii head tweedid, et soovitavad neid okay. kui see on mulle suunatud, siis tegib küsimus, milleks on following Ekstra suunetud. Ekstra mm -hmm. okei. Okay. kõik on katki. <laughs> aga esimese koha Tartu äh, Games siis mis toimus selle nädalavahetuse, sai Fate of the Delivery Man. Ähm, kolme noore poolt tehtud, äh, ma nüüd siin ette ei hakka lugema, aga mäng oli Pask. Mm. Äh, teise koha sai mäng Teed Meil mis nägi visuaalselt räigelt uus välja ja tegelikult mängid oli ka seda päris lahe Üks, sa saate kiire, nii korra siia kiire, kiire viis minutit panni mm. see tundub väga tuus indi mäng ja, ja, aga ta nagu ta oligi kunst kunstimõttes oli väga, väga palju mm. tööd tehtud võrreldes siis esimese koha mäng nägi välja see, see meenutab seda, mis Sten sulle meeldis ülimalt hea videomäng Roblox A, oh, jah, mu lemmar <laughs> See aga, tundub, et see oli siis tehtud mingi maail. Aga Eks? ma olen aegahelt nagu neid Game Jamide mänge proovinud ja tegelikult see on väga tuus näha, mida inimesed on suutelised 48 tunniga, uh -huh. selleks kriitilises olukorrast tegema ja eriti arvestades fakti, et tihtilugu need inimesed, kes lähevad sinna mänge tegema, ei ole elukutselised mänguarendajad, ja. vaid et nad põhimõtteliselt õppivad kogu selle arenemise, nagu, nagu Game Jamil raames siis. Ja see on nagu alati väga-väga tuus näha mm -hmm. Et Facebookist leiate üles, kui ta tahate ka neid mänge proovida. Mm -hmm. Peaks sa ütsima. Tekitasid huvi. Proovi, jah. Mm -hmm. võib, võib, võib olla ma lihtsalt selle esimese mängu jaoks olin liiga loll, aga mm. tekitasid huvi eriti siis, kui sa ütsid, et see on pask. <laughs> ja, just. Samas eelmises saates tekitasid ka ühe mängu vastu huvi, kus oli ka juppe palju, kuid inimi See on mõte kaks Tailand 2 mm -hmm. Just. Need, need, need ei ole enam inimesed need on zombid nad, no, nad, nad on elavad surnud mm -hmm. ja, nad, nagu veits on See, ka inimesed ja, nad on järu. inimese kuju olid inimesed. Mm -hmm. nagu, ma jätkuvalt jään selle mängu arvumse puhul samaks mis mul oli ka eelmine saada ehk siis ta on lihtsalt lõbus uh -huh. ja näeb väga hea välja. Ja ma saan kõikides noortes noortest aru, et ta mingi hetk see mängumehaanika võib muutuda tüütuks, uh -huh. aga mina veel sellesse punkti jõudnud ei ole. Uh -huh. Tuus. Minu jaoks tuli see tüütuse moment juba siis, kui ma vaatasin seda 14-minutilist gameplay klippi ja 6-minutil mõtlesin, noh, okei. Okay. Uh -huh. Sest nagu mulle meeldib see, et ta näeb nagu nii hea välja, need inimesoolikad on nii ilusad. <laughs> et ta lihtsalt on nagu... Smart. Selles mõttes, et kui ta, kui ta näeks natukene kehpeam välja, siis ma ei viitseks seda mm -hmm. mängida. Aga kuna ta on nagu visuaalselt nii... Kudagi pilku püüda või suuke... Ta nagu ei oma suukest stiili kui sellist, ehk mm -hmm. siis ta ongi nagu proovitud teha, et ta lihtsalt oleks võimalikult ilus ja võimalikult reaalne siis minu umbes nagu viimase asjukeste mängude puhul on see, et sa pannakse mingisugused seiderid asjad pannakse peale, siis nagu need ins Instagrami filtrid siis uh. ja siis ta muutubki nagu läbuks näiteks viimane Dying Light 2 oli ta omas mingisugust väga konkreetsed visuaalsed stiili, mis mul tegelikult istund Okei okay. uh, teed Island 2 puhul, mis mind nagu hakkas huvitama on see, et esiteks ta on räigelt hästi optimeeritud mäng, mm. sest isegi Steam teki peal väidatavalt peaks siitaks hästi. Aga kas teda saab üldse Steamist või? Mida? Teda on Kas Ta nii vist jooksutati läbi kuidagi selle, Aa, selle launcheri. Ja Epic Games. Ja, ja. ja Epic Games. Aga, aga sellele vaatamata ta jooksid siis okeilt, mm. Sest Mina sellest Steam Decki erinevatest launcheritest veel ei ole aru saanud ja ma arvan, et ma tegelikult ei viitsiga tegeleda. Mm -hmm. See on ja. tüütu. Mm -hmm. sa, se, jah, kui sa oled nagu selline, kellele meeldib räägelt nagu nokit seda ja toimetada, et siis palun väga aga selline casual gamer jaoks, kui sa pead hakkama 4a, 4 või isegi rohkem... Mm manuaali lugema, kuidas seda asja, asja tööle saada, siis nagu ei, et, ei no, ma juba lõin ju selle peale käega, et ma ei viitsi sellega, et oma Black Flag'i save game'i Steam Deck'i peale saada. et see ah, jah, sul oli see, liga, et, liga sul väga suured ambitsioonid sellega, et et, ütse, et võtad Steam Deck'i pealt mälu pulga peale selle save'i ja siis ta yeah, arut, yeah, yeah, yeah, yeah. mm, ei viitseks. Ja, sellepärast me ei olegi seda teinud. Mm -hmm. Aga lisaks T-Dailand kahele ma sain lõpuks äh, minu pika unistuse teoks. Eks siis ma ossin omale Roosa Playstation 2. Ja eh, mul, küll ei, mul küll nagu ei ole seda praegu otseselt vaja, aga see Playstation 2 näeb nii hea välja, nii heast seisukorras. Et... Oots, see oli nüüd Slim, eks? Ta on. ju... Ja yeah, see et on Slim, yeah. kui no, no, mm -hmm. Slim on ikka tegelikult nii Slim, yeah. et sa paned need kaks konsooli kõrvuti ja siis sa küsid nagu... Kuidas? Kuidas. Aga noh, põhiline asja on mm -hmm. see et tegelikult, et Slimil on adapter eraldi. Jah, aga see ei ole, nüüd teab kui suur ka Aga et... tegelikult see on päris suur adapter See on umbes sama Kas Xbox One ja. Ei, ja olen, aga ma ei yeah. taha Ma yeah. ei taha, taha, taha mäetada Ja sellel versioonil peal, mis ma ossin, on ka see jalg eraldi Ah, okei, okay, mm -hmm. on see siis äh, Slimist nii öelda see ka see esimene või teine variant, sest viimane Slim oli selline, et sul oli juba see voolu ühe otse äh, slimmi aga ta on jälle seda kõradi vertikaal jalga. Mm, sest mm. see vertikaal jalga on päris päris lahe, sest see on ka roosa. Mm. Ja need puldid on põhimõtteliselt nagu uued. Mm -hmm. Ja seda nagu paned, paned vastuma põske ja sa nagu ei muretse selle mm -hmm. et siin on mingi aastate jagu kogunenud seda mänguri sitte. Mm -hmm. mm -hmm. Geimer kanki. Need äh, ise oppis puldid mustaks. Korra yeah. kui sa seda nagu sellest roosast rääkisid, siis mul millegi pärast oli pilt silma, et, et kuidas seal on enda korter on sisustatud mingite Barbie nende plakatitega ja siis sa mängid mingi mai Fabulous Pony mingit mängu selle peal. Küll suvel tuleb ju Barbie film. Jah, see on ja, roosa. Aga see on heade näitlejatega. Aga mu elu, elukaas on küsis ikkagi, et miks ma, ma ostsin selle omal, mm -hmm. et mis värk selle roosaga on? Ja siis ma hakkasin tale seletama, et mulle meeldib, et, no, et ma ise panen ennast nagu mehelikuks meheks ja mm -hmm. siis mulle meeldib see nihestatus, et sa ostad nagu Toote, mis on tegelikult meeste mängu asi mm -hmm. ja siis sa võtadki see roosa, sest et, noh, mul on nüüd PlayStation 5 roosa, PlayStation 5 pult roosa. A, sa sain need küljepaneelid küle ja, ja, ja väga tuus. Elukahastane küsis, mis värk on ja see vast, et kallis, mul ei ole hapet, mul on vaja täita tühimiku. Vaja kompenseerida. Aga sellust, et playstis on kahe roosa, ei ole see roosa, mis mulle meeldib, eks playstis on viie roosa, näeb tunduvat lahedam välja. Ta mist tumed on nagu trükkis nimetatakse seda ma kentaks, aga ma võtan seda, mis ma saan. Samas... See on vist suht superroosa nagu Stenil See kus Visem... on? See Playstation kaks või? Ja. Ei, PlayStation 2 on ikka barbiroosa. Barbi mm -hmm. Ja ta on ikka täis mm -hmm. barbiroosana. No. Ma juba. Met, ja, koit kõik. Koit... Tahtsin seda ja. näiteks tuba. Aga ei, sellest väga tuus. Ma tean, mis et Rainer äkki oli iga see ja, tal on katkine, ta on katkine. Mm, ja. See, see kus sa selle said sellel müüjal ma nägin et oli see hõbedane playstation 2 müüks. ja ta pakkus seda hõbedas ka mulle ma ta, nii, ta lütis... ma nii väga tahaks seda aga lihtsalt mul käsi ei tõusest seda summat välja käin ta, minu mõelest... Ta oli mingisugune versioon veel sellest õbedanud mit... milline? See, see, või mitte päris õbedana, ta oli sinakas õbedanud või mm -hmm. aqua või see oligi selle värvi nimi ja, ja, ja. aga ta ütles, et ta on mingisugune see slimmi värvi mudel veel, mis mm -hmm. on põhimõtteliselt need palle Slimme tuligi kolm tükki mm -hmm. värvilist mm -hmm. ja siis ta põhimõtteliselt ütles, no, et aga sul ju riulipeal, oleksid nad nii ilusad kõik kõrvuti mulle kogu. Kui raha oleks Aga see tüüp, kes mulle müüs ta tundub väga huvitavast, et ta põhimõtteliselt ütles, et tal on kõik Playstation pallid, mm -hmm. mis on nagu... See on tuus. See on räägelt tuus. See on pühendumus. Mm -hmm. Ja see on tegelikult, ei, see ilma euroonieta, see on tegelikult väga tuus, et sa... Reaalselt oled viitsinud nagu aega ja raha selliste asja peale kulutada. Aga ma küsisin tema kes, et mis tal see ajend oli mm -hmm. ja siis ta ütles, et lihtsalt on juhtunud. Mm -hmm. Et ta ei ole nagu seda te nagu teadustatult hakkanud, et ma nüüd tahan kõiki saada endale. Mm -hmm. Eks siis tal ongi see, et noh, on välja tundnud, mõtab, et kurat see näeb ilus välja. Ma mm -hmm. ostan mm -hmm. selle lihtsalt. Yeah, see on okay. selline klassikaline. Mm -hmm. Go, just the flow, Kuidas hakkad asju koguma? Ja. Oi, mul on nüüd piisavalt palju neid I guess I have to collect them all. <laughs> ja. See, see on see, et no, mul on üks puudu, fine mm. ma ostan selle mm. Aga esimese, et selle roosaga ma olen mm -hmm. no, konsool ise on väga heas seisukorras, karp on põhimõtteliselt läbu mm -hmm. aga noh, tal vähemalt on karp, ma loodsin, et see karp on paremas seisukorras mm -hmm. aga noh, vähemalt kõik muu on selle võrra parem Loeb sisu Jah, ma kindlasti proovin korraks see Playstation play järgi ka lükata. Samas sul on 8. nüüd võimalus osta selle Playstationile mõni ilus või asi, mis vanasti oli, vaata nendel slimidel sai eraldi osta. Aga kus üles see roosa eraldi kot on olemas mm -hmm. neil? No just, uh -huh. et sul on võimalus ka nüüd see osta. Ma seda roosad kotti jahtisin ükskord Ebays, aga see hind läks natuke liiga kõrgeks. Mis on mingi euro eurokonti sinna läinud, et see on veitsk veits ka karm mm -hmm. aga näe, elu on selline mm -hmm. Ja elu on, elu on karm ja. aga kuidas äh, playstationi peal kreaturisma on <laughs> <laughs> e Kuidas vr-is VR mm -hmm. mida, mida seal playstationi peal enam uurida seda niisama? ma kus juures ei väsi kordamast Seda, mida me oleme kui siin mit, mitmel erineval podcasti rääkinud, on see, et tegelikult kui hea asja PlayStation on. Ta on Võim. nagu... Need väiksed lisad, mis nad on siia toonud sisse, need teevad selle nagu... Kasutuskogemuse teevad nii heaks ja läbi Võim. selle põhimõtteliselt, et ma terve nädala vahetus mõttesin, et kui... Ai, tegelikult ma tulingi isegi... Laupa õhtul pohmas kontorisse sellepärast see Grand mängida, <laughs> et nagu see, see tegelikult näitab, näitab niivõrd palju. Ma arvan, et see Grand Turismo vee eris toimibki nagu siin on kontoris place siit, mm -hmm. telekas ja et sa istud sellega rooliga mängida, et kui see puldiga kuskil tiivani peal istud. See tegelikult suunustad ära selle veids. Arvad, jah. Aga ma ei tea, nagu see element, et see nagu päriselt keerad rool ja käik, sul on ju see käiguga ka seal Jah, aga tegelikult äh, sportautodel see vahetliselt käiku siis see ei tööta. Okay. Eks siis ikkagi nagu rooli pealt ah, okay. No jah. aga ikkagi ma nagu kujutan ette, et see nagu no, ikkagi annab seda... No, ma panin veel kogu selle force feedback ja asja panin ka mm. nagu suhteliselt teaks. Tegelikult see roolikomplekti, need pedaalid on päris nagu... No, nad ei ole kõrgtasem, nad on keskmisi innaklassi tooda enne uh -huh. aga no, ikkagi mõned tuhanded. Enne. Uh -huh. Ja siis tegelikult see on nagu räigelt pan. Ja lihtsalt äh, andsin ka oma kol kol kollegile mängida, kes ütles, et ta on kasutanud erinevaid veeriseadmeid, aga mm -hmm. alati töö jaoks. Mm -hmm. ehk siis ta ei ole kunagi veeriseadmega mänginud. Ja see esimene kord, kui ta and, kui sai proovida rooliga Grand Turismus 7, siis ta nagu ütles, et ta põhimõtteliselt unustas ära, et ta mängib. Et ta, okay. nagu tal päriselt tekiski tunne, et äh, sa oledki ringrajale ja ta mm -hmm. hakkas ise nagu... No, su aju on nii loll, et sa hakkad ise nagu tundma, et tegelikult kõik asjad liiguvad kaasa. Mm -hmm. Aju on nii loll ja see, see jobi juhib kõike su kehas. <laughs> ja. Täitsa pekkis. Aga, aga, aga saad aru selles mõttes, ja. mis ma mõtlen, et ei, no, väga, väga vähe on vaja selle ajaks, et arvaks, et see on päris. No, nii palju kui ma Sten'i juures veeri nägin, et see graafika pool, et sul võrreldes selle esimesega on kadunud see süke, süke täpiline pilt. Selle esimesel oli nagu see, et ta ei olnud süke puhas ja ilus, ilus pilt. Mm. Et et, sõbruline. Et, ja säbruline. Ja nii palju vähem, jah. Jah. Et selle PSVR 2 ka see pildi kvaliteet on lihtsalt reit. Kus juures, mis ma ise vaatasin või nagu kasutuskogemusel süvenesin on see, et tegelikult ekraan, kus vaatad ainult ekraani, mm -hmm. siis sa tegelikult ikkagi näed seda pildi natuke kebemad kvaliteeti et ta ala näiteks välvi indeksi mm -hmm. ekraan on parem. Aga see silmade jälgimine ja see fookuse punkti muutmine, see põhimõtteliselt petab nii räigelt ära, et mm. ei, no, sa ei pane tähele, sest sul no, pilt muutub ta, nii palju. Total ongi see, et ta nagu, ei näita sulle kogu pilti ilusalt, vaid ta näitabki seda, kuhu sul mm -hmm. silm on paras mm -hmm. fokuseeritud ja siis ta te tekitab sulle sinna selle iluse pildi, Et See, mis sul tagataustal on, see on ju suva. Mm -hmm et uh, jaa, ei see on uus ma asi. panin nüüd selle Horizon Zero Dawni veer mängu panin ka konsooli peale aga ma pole veel jõudnud seda proovida Call of the Mountain, Call of the mountain mm -hmm. mm -hmm. aga rääkida see Horizonist siis Horizon Forbidden West Burning Shores DLC tuli vahepeal välja tegin selle läbi väga ilus on üks kõige kaunemaid mänge vist mis konsoolidel näha saab Okay. Ei ole, kindlasti ei ole Red Bull on palju parem <laughs> Selle pärast ma ütlesin, et üks kaunevaid mm -hmm. mänge mm -hmm. see ja. Kibestumus see Microsofti konsooli omaniku Kibestumus on, <laughs> Nüüd hakkab see tekkima, see on see klassikaline konsoolisõjatekijat Stenza Playstation oh, Kredi Xbox rõve, juh ja. Playstation on parim. Päimõttest hetkel küll <laughs> Sest seal on vähemalt... Xbox kaotas konsooli see. Seal on vähemalt äh, tänase päeva, nii, mis, mis meil on, peagu kolm aastat on konsoolid väljas olnud. Jaa. Ja. Ja, Playstationil küll ei ole väga palju neid mänge, aga see kvaliteet, mis on, on kümnetas kordades parem kui see, mis on Microsoft sulle pakk, on sama päris palju, mm -hmm. mm -hmm. aga Game Pass on odavam. Jah, aga vata Game Pass on Quantity Selge, igades Burning Shores äh, leiab siis aset peale Forbidden Westi põhilugu üllatus, üllatus, uh -huh. üks nendest, ja, Üks nendest, mis nad olid ancient või mis iganes, kunagistest maa asukatest, kes tagasi tulid siis Forbidden westi spoiler uh -huh. eelmise aasta mängis huva. On nüüd, üks, üks jäi nüüd veel alles sinna, uh -huh. see on nüüd seal põhikurja ja siis Eilo ei läheb teda jahtima kuskile Hollywoodi kanti, kus On, on, ilusad... on nagu läheb sinna klubis. Ei, ei, nagu, nagu äh, L. Olis... Ah, mägi. Hollywoodi yeah. mägi ja ah, tähed ja okay. bla bla bla. Eks mm -hmm. äh, ja, tähed on siis alles. Ja on küll, jah. Mm -hmm. sest muidu sa ei saaks teha ikonilisid seen. Kas seal romantikat ka on? On küll, aga me jõuame sinna. Mm -hmm. Õigemine sa saad teha romantikat, kui sa tahad. Äh, Kas on see eelmise nädala podcasti uudis, mille ma haalsalt no, vahele jätsin? Jah? Tõenäoliselt Minust ütlesid kõik kuudsid vahele. E no, oli, vist, Ma, ma, ma tean seda, et kohe kindlasti mängudes üldse, et vaadake ise, mis te mängid. see on yeah, suve, aga, aga ma ei mäleta küll, et keegi oleks rääkinud Redfalli 30 fps Ai, või... ei, sest et ma ei saanud aru Suicide, ma ütlesin, et ma... Suicide Squadi edasi lükkamisest ma ütlesin, või... nagu, et nagu, ma olen kuunud, et Redfall on nagu olemas mänguna, aga mm -hmm. nagu, mis ta on? Mida... <laughs> Absoluutselt, ei huita üks nendest uudistest, mis oli see, et Burning Jorsi metakriitiku lehte pommiti jälle sellepärast, et sul on võimalus uh, mis on siis optional optional thing optional uh, thing, optional thing. Ei, ei, see on, see on valikuline valikuline uh, valikuline teema on see, et Eiloi võib, aga ei pea muhtsitama teistütrukut mitte minu videomängus juhu Rõvepoliitika, hoidke eemale! istugi sisse oma homopropaganda. Pro... Siss homo Mis järgmiseks? Vikergaare värvis lipud või. Mm -hmm. sellised, sellised kõlvatud asjad minu laste videomängudes. Mm -hmm. Mart Helme kohe kindlasti seda heaks ei kiida. Ma arvan, et mm -hmm. Helme lapsed ei mängi plestuse viiega. Martin või? <laughs> <laughs> Ma arvan, et Martin ei mängi Playstation 5 <laughs> Ma arvan, et Martin lapsed ka ei mängi Ma arvan, et Martin <laughs> Ma ei mängi kui, kui mängivad, siis nad kohe kindlasti ei mängi seda mängu hmm. mis, mis võiks kõige Ekrem videomäng olla, mida sa Playstation 5 peal mängida? Ai, vabas, <laughs> PlayStation 5. Peal. See oli esimene esimese päed <laughs> Ma arvan, et Far Cry 5 <laughs> ja, Ei, ei, ei, ei Sa oled sa Mis võitled konservatiividega seal. Ei nad ei sa võitled, Ia, see... sa võitled seemne perekonna ka aga... aga seemne perekond on suht konservatiivne pigem. Ei nad on liberaalid nad kindlasti on. Nad on... Kas, kas, on, kas, kas nagu mingisugust eriti igavad, nagu mingi teise maailmuse aegsed käigupõhistrateeg teegame mängu pole playstation viie peal? Va? Sest et nagu, mis, nagu hästi suke tehniline, mm -hmm. kus tegelikult nagu lõbu ei olegi, siis mm -hmm. igakord, kui ma näen jälle mingid mänges, siis ma mõtlen, et nagu oi ei, see on küll mingi keskelistele meestele. Ma arvan, et Redfall on üsna ikrale su suunitletud mäng. Godfall. Jaa. Sest see oli kõige igavam esi. See tundub olevat selline safe pet. Mm. Väga konservatiiv. Sellise... Um, see, äh, oli? see oli Focus Interactive. Ei, eh, Gearbox. Ah, Gearbox. Mingi täiesti suvaline... Aa, see oli see mäng. see oli launch mängs. See mingite metall jaa, jaa, jaa. turvistega. Joh, on, see, on. Jaa, jaa. See, on, jaa, see on kindlasti iseloomustab konservatiive. Mm -hmm. Mm -hmm. uh, Ühesõnaga, mis mul Burning Shoresi juures meeldis, oli see, et Eilo on jätkuvalt lahetegelane. Mm -hmm. uh, sul on Kas suke... on kogu aeg lahe olnud? Või? On küll. küll Okei. Okay. Sest et mingi vahe mul jäi mulje, et ta on hästi etteaimatav. Kogu see mäng. Pundi no et, jah, kogu, et, kogu, selle ta... see? kogu selle mängu pool. Jah, aga ise tegelas on väga jah. äge. Uh, siis... Uh, Eesti ilus oli, nagu ma mainisin juba. Mm -hmm. äh, kui siis? Elu või tema Prutu? Jah. Mm -hmm. äh, ja ma sain siis, sellest äh, näljast aru. <laughs> ja, sul on suur uus, uus avatud kaart, kus saad paadiga ringi sõita. Tekib küsimus, miks sa tahaksid paadiga ringi sõita, sellepärast, et sul on võimalik lennata robotlinnu seljas. Mm -hmm. Ja see on tunduvalt kiirem ja saad tunduvalt paremini kohtadesse, aga heakene küll. Ja üks asi on veel, mäletan esimeses Horizonis, mis oli Zero Dawn. Mm -hmm. Zero Dawnis oli ka DLC, oli Frozen Wild, ja siis seal keskenduti sellele lumisele kaardi osale. Mm -hmm. See oli ka ainult uus, oli hea vaheldus Burning Shores, siin on see. See kõlab, see gimmick nagu on seal, et, et teatud kohtades on laavat. Mm -hmm aga nad ei tee selle laavaga mitte midagi. Okei, okay, ma tahtsin ja... tegelikult öelda, et see nagu kõlab siuks äh, nagu romantika sarja nimelab. Ma ütlesin, sure. et see on nagu mingi sõike Seksüli transmitted siis? Ah, Jersey Shores. Yeah. Yeah. nagu no, Ega... no, vanasti oli see talla, üks seda asjad, et sa midagi nagu süks... sinna kajati? Ma hakkasin kohe avatari peale mõtlema, kuidas mm -hmm. nüüd kolmas avatar meil tuleb ka ju mingi laava, laava maailmas. Burning Shores. Äh, see on siin olnud üldse ja kui mm -hmm. sa tegid kõik need. Uh, põhiloo ja kõrvalmissioonid läbi, mis sul on võimalik, siis sul jääb avamata, ma ei tea, mingi poolkaardist vähemalt, ehk sest sa ei jõua teatud kohtadesse, kui sa just spetsiifiliselt sinna ei lähe otsima, et mis seal toimub. Ja see on lahe siis või? Ei ole, see on nagu selline wasted opportunity. Eks siis sa tahad, et ta mäng suunaks siin? Ma tahaks, et nagu seal on. oleks põhjust avastada, et see on nagu selline raisatud potentsiaal. Mm -hmm. Kas mis põhimõtteliselt, kui mina praegu tahan seda mängu hakata mängima, tahan näha Alloid tõtti panemas, siis ma pean olema põhimängu läbi mänginud. Sa pead olema põhimängu läbi mänginud PlayStation 5 peal, sest see DLC on PlayStation 5 eksklusiiv. Mm. Väga hea Väga hea äriline otsus. Mõtlema paneer. No aga samas, neil on ju praegu see teema, et lihtsalt on mii ta nüüd poes saadavalt? Mm, jah. Ja, tegel, tegel, mingid rekordid, uh, müügi rekordid, uh, rekordid ka just. Põhjust. Uh, jah. Uh, jah. isegi kohalik uh, see, mis ta on, see sonni pood, see uh, saati siis isegi kirja, et nüüd saadaval mm -hmm. poes. Aga Rohku ma ta, ta, ta, ta, tahtsin seda öelda, et... Uh, sa mainisid paati seal, et minu mõelest oleks äärmiselt tore olnud, kui see sul on nagu need romantika valikud ka seal, et sa ei pea nagu seal tähtedal seda nagu suudlust tekitama, et see võiks olla kuskil vaikselt niimoodi paadiga jõe peal Ja, aeva, siis a, on... ei, nagu selle türkuga ma ütlesin, et paadiga on füüsilist nagu... no, paadiga võib ka olla, selles võib ka olla selles võib ka olla, selles võib ka olla selles 2023 ikka, aga, nagu see, selles no, see ka olla TLC-dokumentaalid kus inimesed karussellide ja autodega musitavad, mm -hmm. need on juba ammused kuna mm -hmm. see burning shores on no nagu veits see romantilise alatooniga. Mina ei tea, mina, mina ikka võtan siit Eesti tiid välja. No, it's burning ja, Shores. Aa... Aa, see on mõte, nagu kube me täida. <laughs> nagu kõrvetab, no. Ah, kõrvetab. äkki. Mm. Mm. No ikkagi selles suhtes ta liigub pigem sinna romantika poole, et ma arvan, et Nad peaks selle, sinna sisse pätsima. Andri hakkas juba telefon Tinderit vaatama. Selle. Ma tõneks vaatama, kas... Mul Tinderit. Kas saab mm -hmm. ka tüdrukuga musi teha kunagi? <laughs> Võibolla. Saatis kalli, kalli mulle sõnu, Millal sa tagasi tood? Mm. Ärge, ärge vajutage sinna, mis valus Mina, minu Eilo ei teise tüdrukuga musi teinud. Aga no, mitte mm -hmm. selleks, et ma olen homofob, vaid lihtsalt mm -hmm. selleks, et ma ei tundnud, et narrati võigustas seda. Nende okay see suhe ei arenud vajalikust. Eks siis põhimõtteliselt ta on siuke nagu cyberpankisse see või see, kes see teine oli seal oli ka see mingi see mingi naiste rahvas kellega sa said, kui sa naisena mängisid yeah. siis sa said teha Et see, see ei olnud nagu nii siuke tunglev romantika seal. Ei ei olnud siuke särtsu see oli lihtsalt musi, cyberpankis oli ikka siuke hardcore no. andmine <laughs> Ma arvan, et seal no, oli, oli Rausel Burning Shores järgmisel ommit <laughs> Kindlasti Mõige <laughs> hebahügeenilises tankis lihtsalt nühita? Suht higiine oli ka kõik ja Siis on kindlasti ja Ma arvan, et siis on seal kõik kõik mängus pärast hmm. Aga kui sa Judy olis, või? Mist oli, uh -huh. kui Tema ka ühte heidad, siis on selline romantiline äh, õhtu kuskil järve äärnes majakeses. No võt, näed. näed. Võt, nii, peab tegema, nii, nii peab tegema, mitte lihtsalt äh, narratiiv väliselt lisad keelkurku. Ja, ja. Kes nii teeb? Mm -hmm. Õpetage lastele romantikat. Ja. Mm -hmm. Ei ole ainult see, et sa lihtsalt näed, kes sulle meeldib. Sa ei lähed alla keelt kurku lükkama lihtsalt. See ei käi Õpetage lastele romantikat, sest näitad talle cyberpunkki ette, kus sa mingid, eriti hardcore tseenid, kus Keanu äh, rautab mingit chicki bändi tagaruumis. Ah, ja see. Ei, no vaata, vaata, aga pärast jõuame õppetunni. Mm -hmm. See on niisama. See on toores materjal. Toores materjal, ja. See, sinna jõuad hiljem. Natuke me natuke õppe õppetunnist ette. Äh, võt, sellist olid mängud sel nädalal. Võid küll. Mängigi Reetfallik. Ei. <laughs> Enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena, tore nuppukene nagu join. YouTube.com, kalt kripsile veel 1c on saadress. Sellele vahetes saate toetada meid, meie tegemisi, ligipeasu mustale saatele, striimidel meie lõustagi modsesis kasutada, kui need toimuvad. Ning seda võimalust on kasutanud, nupule vajutanud: Karuonu, Heiki, Snapster, Jumal 69, Lamao, meedve 42 Reio, Liina. Ralli 007, Tonisium, Hanna, Ürü, Kadri, Mihkel, Rein, Andres, Rasmus ja jutlustaja X. Aitäh teile. Aitäh. Ja aitäh, aitäh Henri, kes meile sisukordi loob. Kus see Eikki... Eee, Dang! YouTube'is vaadake, vaadake häid asju, nagu Resident Evil 4 video ja Mikael Meema podcast ja, ja kit, mitte ka Agoga podcast, aah, korrektuur Aga ütles, et teda ei ole kutsutud peale seda, kui ta esimesed kaks episodi oli täielik vale, ma otsin pärast välja, ma olen sada prosse kutsunud teda saada talle, aga sa ei see, see on, on videotunnistus praegu Sten peaks siia kuugi nurka monteerima selle, et aga, aga selle chati, ja, iga st nädalas Sten enam ei pane need on niid fansid, et Andri ei luba kellegil teiselt puutuma ah, okay. Meil ma lihtsalt Anamist. ei viitsi seda, nagu, mõtlen, et te teeme nii kvaliteetsed teem... seda, et ma lükkaks ta pigem täiesmaus YouTube'i, kui hakkan seda stennile ja. ja kuulma, kuidas ta arvuti ägab. Oh, ma, ma arvan, et see Vaidari arvuti teal... mitte ei äga, vaid see läheb vaikselt, hakkab seal juba põlema minema. Igades, level1.ee on veebiadres, kui te leiate Lauri Evil 4 arvustuse. Öö, ning mängud, mis ka podcasti vahel ilmuvad 5. mai Hogwarts Legacy väidatavalt eelmise põllikonna konsoolid mm -hmm. ps 4 ja Xbox One ja siis öö, suvel vist tuab Switchile ka 8. mai Cuxer Forever Steamer liakses PC peal ning 9. mai Perido öö, iOS Android mm. tuus võin toki kinni panna, sellepärast, et mulle ei ole uudised äh, ainuka asi, mis sellel oli, et mingi Mortal Kombat 12 esimene tiiser oli, siis see on lihtsalt mingi spek of sand. Kas see läheb selle saata alla see, et Ukaas äh, visati Microsoftile kaikaid kolorat oh, aga midagi huvitas mm. see teema kunagi see äh, mis kõigi nagu kas nad nüüd mis mõttes siin ei huvita? Microsoft tahab osta Blizzardit ja Activisionit mm -hmm. ära ja siin yeah. ei huvita see Ei. Nagu... Kas sa ei taha siis järgmist Raidfooli saada? Me oleme, oleme nii kaua rääkinud sellest et nagu minu mõelest suudis oli siis kui nad, nagu, et jah, hind on selline nüüd nad lähevad selle te teemaga nagu edasi ja, siis nüüd Minu ajaks just kõige võibolla uuem osa oli see, et nad peavad päris jõhkrat äh, trafi maksma, kui nad ei osta Activisionit ära Aga Kelle nad maksavad siis selle trafi? Activisionile Fakt on, et kontrollida okay. siis põhimõtteliselt nad loobivad dollareid ikka, aga nad ei saa sellest midagi. Sul on ju tegelikult juristid, kes nende asjadega kogu aeg töötavad, ja ma arvan, et nende tunnipalk on ka mitte, mitte just kõige nagu, väiksem. Mm -hmm. Eks siis, et nagu no, mis mul on meeldinud kogu selle asja puhul on see, kui palju mingisugused erinevaid fakte on ilmunud. Noh, et aga, mängude müüginumbrid mm -hmm. on mingid suksid asjad, mis mm -hmm. siis nagu mm -hmm. on. Ja, ja. Mm -hmm. Et see on nagu tuus, et lihtsalt, et kui, eh, ma ei saa öelda sõna nagu, korrupeerunud, aga kui tegelikult hardkoorse suurkorporatsioonide maailm ikkagi on. Jah, kindlasti. Ja siis nagu see, kus jõuad siis sinna cyberpanki teemasse, kus sul ongi need suurkorporatsioonid, kes kontrollivad maailma. Et, nagu, me näiliselt ei ole neile võimu annud, aga tegelikult nii kõik kuulub neile. Mm -hmm. Ja siis me teeme näiliselt näha, nagu nad ei saa seda nagu ära osta, aga tegelikult nii mingid krokepennerid ah, omavad kõikena. Phil Spencer mm -hmm. läheb lihtsalt sinna, mis sellise UKCMA, ehk siis see konkurentsiamet, läheb sinna suure musta kofriga, kus on siis palju raha. Mm -hmm. Ja kindlasti mõni ei, ma, kõrgema ma... otsa oma... See... Kõik selle raha Kuna sa on ka, siis sa lähe rahaga, vaid lähed tee pakkidega. Ja Küsistega. vits Spotetikiga ka kaasa. Ah? Spotetik. Mis see on? rahvust? Kõlab kahtlaselt. Ma ei isegi tea, mida sa praegu silnust pead. Ei, legit Spotetik on selle toidu nimi. See on mingi magust mõnestu. Nagu nähtud, nähtud riistavad. Ei nagu, Märgatud. Äh, Märgatud nagu, rist. Äh, mm -hmm. nagu, äh, nagu, noh, täpidega, täpidega. Kratsem näitega. mingi leepra aiga siis. <laughs> burning shores. <laughs> Spotted tick and burning shores. <laughs> mm -hmm. ah, Aga jah, ja, ja. ei selles võttes, et see nagu tundub räigelt jahur, et põhimõtteliselt iga No ütleme, et iga kuu siis praktiliselt mm. käib selle mingi äraostmise teema <laughs> ümber mingi. Spotted tükk traditional British steamed pudding, historically made with and dried fruit and often served with custard. Kui sa nagu loetled seda, siis see tundub isoäratav, aga kui sa seda pilti näitsid, siis see tundus veid Kuidas sulle, sulle ei tundu isoäratav see, kus siin on äh, suur valge... Lärak, kas seal on peal? Kuidas seda nüüd otsast välja? Nagu, Restoranis saad tõsise näoga küsida: Oh, excuse me! One <laughs> spotted dick place! Kas nagu siin või kaasa? <laughs> <laughs> Kui kaasa, siis ma lõpetan kel 6. <laughs> <laughs> Mis <laughs> te grandurismo Turismo filmi trailerist arvate? Ei vaadanud, ma ei jõudnud vaadata. Äh, ütlen ausalt, see on minust hästi mööda näid. Ma kus sain isegi e-maili e selle kohta, et sellel nädalal tuleb. Ja ma nägin, ma vaatasin tiisrit trailerile. ma vaatasin. <laughs> Homme tuleb tiiser, tuus. Seal on natuke kuidagi, me teame, et filmi nimi on Grand Turismo. Mm -hmm. Ja seal kuidagi See on autofilm. Sellesse traileris on seda Grand Turismot natuke liiga palju. Siis, no, Semaate, see on nagu logosid ja asju tõhustatakse nagu no, mm. nagu... see on nagu äh, mängude spraidi reklaam või no, nagu äh, ah. ko seal kom kommentaaride ajal mainimine jah yeah. <laughs> <laughs> no, lihtsalt kõdagi nagu selge vana <laughs> yeah. miks tee nagu hürtite oh, see võib läheda Kui käsit sõbrad iluti külas, siis nad mõnitasid mind, et andi kaosuse korteri olnud ja su korter, roldo, ikka veel lampa laes. No, see on suva. Ma olen äh, oma korteris viis aastateland ja mul jätkuvalt köögis riipubliselt juhe. Kus Mida teda ette nagu? Mina... Ma ei viitsid. Mul on kõik lambid laes. No tubli. Ja ma olen Kas, kas, on, kas, kas on asi sinu, sinu naises? Tõenäoliselt Ma arvan ka. <laughs> ma olen sinu korterites käinud, ma tean, et asi ei ole sinus. <laughs> St <Stennis laughs> Andri on näinud, ma standardeid. <laughs> ma standardid. <tegelik ka> standardeid. <laughs> ja. See, see, see, see. see on praegu puhtse, puhtalt kellegi teise initsiatiiv. Ja, ja. No, te ja selles suhtes ma tahtsin seda öelda, et kui saad ühe korra pidanud tegema ise kappremondi ära, siis nagu see viimane pingutust liistuda, et fucking lampid lakke panna, sa lihtsalt ei viitsi enam, siin ei koti enam, sa lihtsalt tahad selle see, see selata. Mm -hmm. no, see ei häiri ka siin. Mul on nagu minu taktika, mida ma proovin praegu teha on see, et mul on no, nagu sõbrad, kellele meeldib teha sellised asju mm -hmm. ja siis ma kutsun et piisad palju enda juurde, et siis neil on nagu, et andri tandri, praegu lampid ära, panem lakke mm. Ma võin sulle öelda, et mul on isegi lampkuuris olemas, mis põhjalt <laughs> pööki okay. nice. mm -hmm. okay, ig mina, ma tean, et ma ei ole objektiivne Grand filmi osas, mm -hmm. aga mulle seda reidel me meeldis. Ja seal mm. kogu see... Äh, võibolla natuke liiga see selle... Äh, et sa nagu jõuad mängust sinna päris ellu, aga semest, et see päris lugu oligi see tüüb saigi Le Mansil teise koha, mm -hmm. et, no, et see ongi see, sa mm -hmm. tuledki sealt ja teedki seda, sa sõidadki nende valgete Nissanitega. Teedmise oleks head twistu. Nagu, ma ei tea, kui, ütleme, et see film kestab kaks tundi mm -hmm. ja siis äh, lõpus peategelene võtab PS4-2 peast ära. See oleks plot vist traagiliselt. Suure täht laatud. Ma usun, et on päriselt ka PS4 vahepeal mänginud krõndurismat. Äh, endri... Kui me juba filmidest räägime, siis ma vahepeal mainin ära, kuigi see oleks nagu vaba mikri alla. Aga Ai, ma... tõep, me Praegu on ka. No, aga ma käisin vahepeal Super Mario filmi vaatamas. No Kas ma... sa käisid Twitteris või? Äh, ja Twitteris sa ka saad. <laughs> oli Ja jah. terve film. Ah, okei, okay. ei käinud sealt ma käisin kinos, päriselt käisin kinos, äh, väga hea on. see on reaalselt üks parimaid äh, fänni tooteid äh, filmine okei, okay. mina ei ole jõudnud veel ja mõlgega pärast on isegi ära unustanud, et see mm. film oli üldse ja ma täiesti saan aru, miks Jack Blackis äh, BGS äh, lugu kummitama jääb äh, inimest ei ole unustanud, ma film teenis milliardi, jah See ei ole Mitte suht... minu raha. <laughs> kõige, kõige, see oli ju mingi esimese. Nüüd, mis on kolme nädalaga, kui kaua see film väljas on olnud. See on, olnud, kui... Et see on päris, päris rets tegelikult. Sest tavaliselt see, meil, meil on mingid mingi ma ei tea mingi 400 miljonit. äkki on selline nagu wow efekt. Aga... Et tavaliselt tükest animatsioonide eelarve on 100 miljonit pluss marketing mm -hmm. pigem, pigem vähem. Mm -hmm. Aga selles suhtes, et äh, ma näeks võib-olla selle fini puhul, kellele see ei meeldi, on tõesti see, kellele ei meeldi Super Mario. See meeldi neile, kelle on terve elu olnud ainult Sony konsoolid. Mm. Nemad lähevad Grand filmi vaatama. Või Microsofti konsoolid. Ja. Nemad mängivad kodus Reetfire'i. Äh, aga Microsofti mm -hmm. pännid ju saavad veel oma selle filmi, Minecrafti filmi. Jah, jah siis sul ongi, sul on Super film, uh -huh. Grand Turismo film ja Minecraft film. Uh -huh. Kõik, Kõik maskotid. Aga, aga Sony nagu proovib mitu korda, sest et see seiklusfilm nüüd. Uncharted. Uncharted. See on Netflixis, kus juures ma vaatasin. See on nii halb film, et peab vaata seda. Uh -huh. aga vaadata uuesti? Mul üldse ei meeldinud see. Ei see. Uh ma, ma korra film. mõtlesin, vaatasin Netflix mõtse. mõtlesin, et oh, Uncharted film saab lõpuks ära vaadata ja siis mingi K-draama seal käima. Aa, nagu, nagu see nagu Korea. Korea Need okay. kutsutakse K-draama. Lahma nagu K-draama. Korea-draama? No, Kuigi kui, kui, kui see, mida ma vaatsin, ei olnud äh, draama, sest see reaalselt oli mingist politseinikus, kes omab kahe, kahestunud isiksust. Ja seal ei ole midagi dramaatilist. Ei, see on lõbus. Ei, ta, ta, <laughs> nagu reas, ta peksis, ma ei tea, mingeid politsei juhtes selle. <laughs> <laughs> nali. Ja, ei on nali. <laughs> Mina vaatasin Netflixis nädalavahetusega selle Norsemanni. See on süke norra ingliskeelne. Mm -hmm. Ta kolm hooaega, Vikingi pikingi komöödi. Ah, see on see komöödie. Äh, komöödie, ja. ja see on päris äh, naljakas. Vähemalt esimene hooaega oli naljakas. Esimene hooaega on naljakas, teine hooaeg on naljakas ja siis nad on silm nähtavalt äh, muudnud scenariste. ta mm -hmm. kuidagi nagu... Muidu on nagu mõnusalt labane, mm -hmm. aga siis kuidagi see kolmanda sooajas sul nagu mingid asjad töötavad, aga mingid asjad sa nagu säät ketrama seda sama nalja, et nagu miks see põhipaha nii kuri on mm -hmm. ja, Et nagu... Noh, ma vaatasin kolmanda hooaja ka ära, aga... aga ja, see mõtla, on nad et lõpuks sul on iga sooajas kuus osa ja osa on kolmek mintis. Nagu. Mm -hmm. ja. Ja, see on Tim. See esimeses sooajas ma mõletan seda, kuidas... Mis oli üks esimese osasid, kus selle mingi tegelase naine toab sealt sielt hetkel tagasi ja siis ta ütleb, kuidas ta munkadega raidis. Ja see tüüp võttis väga hellalt. Jah. Alright, alright, alright. Siia lõppu! ütleme, et see on tiiser järgmiseks korraks, sellepärast, ma tahan järgmine kord rääkida rohkem. Vaatsin nende poisi, esimese hooaja lõpuks ära. Üllatusin, kuivõrd palju erinetakse siis nad lähevad ikka, ikka väga, väga teist eetpidi. Hesti uh -huh. palju asju ähm, olid äh, muudetud juba eos ja, ja, ja nüüd need, äh, ma ei tea, kuidas nad jõuavad sinna lõpppunkti, kuhu nad peaksid jõudma, aga It's fun. poisikoht ongi et kui sa muidu vaatad, et nagu kümme asja, mis erinevad, siis seal sa vaatad põhimõtteliselt kuus asja, mis on samad. Ja põhimõtteliselt su, sulle ei ole rohkem. Põhimõtteliselt. <laughs> Tegelasti designite poisidel on no, nagu need enne hiuit. Mm -hmm. Butcher ja Mother's Milk ja Frenchie. Need on nagu suhteliselt spot on koomikse võrreldes. Okay. Aga Hugh ise, absoluid mitte. Okay. Meeldin, et see, et Simon Peeg mängib Sarjus isa, on nagu. Ma eeldan, et see on nagu noot sellel, et komiksi hui näeb peits välja nagu Simon Peeg. Ma ei usu seda, aga okei. Okay. No siis jääd selle uskumatusega, kuni uude nädalasse kohtume järgmisel nädalal, Tšau! Tšau.